піду я в поліну та влоблю ворину, на і собі заспіваю про свою маржину. Та корови маю мудрі читають газети, кобела грав дрембубек читав протеси. Щоб пізнати справжність гір, варто їхати у високогірні села, де століттями у спадок передаються секрети та традиції давніх предків. Таких поселень у Карпатах можна знайти чимало, але особливо серед них вирізняється село Кваси. Неймовірні краєвиди, чарівні ліси та високогірні полонини – все це створює неповторність Рахівського району серед інших районів Закарпаття. Завдяки географічному розташуванню село Кваси відоме як один із найпопулярніших туристичних центрів України. На Рахівщині занепадає вівчарство. В умовах, коли держава не підтримує тваринників, вівчарі самотужки, частіше у збиток собі, продовжують справу своїх дідів. Кажуть, що робота щороку стає тяжчою, а багато пастухів взагалі відмовляються від цього заняття. Завдяки таким газдам, як Дмитро Шушман, житель мальовничого села Кваси, незважаючи на труднощі в утриманні овець, ще можна придбати натуральні продукти вівчарства, такі як сир, бринзу та вурду. Ці продукти в давнину виготовляли наші діди та прадіди. Пан Дмитро з радістю погодився провести невелику екскурсію по своєму господарству. Слава, Навіки бов слава. Як сімаєш? Вас привіствует квасе 188 Шушман. Прозиваються Папул метро. Ото прозиваються цим. Ці... Йо прозиваються Папул метро з города. Папул метро з города. Так. А, тут, чого, тут... а чого то так. Так, що мої батьки, Ненью Засінський, мама Лазещенна, ми фамилія Шушман, дичуки, боярети, то, то все наші родня. Так, з а діток з Ясіні. От оце десь колес, я це не знаю, розказувала, мама, дніня, це купили городця тут. А родом мої, наші предки з Ясіниці. Тут дід жив, баба жила, та і так. Зайшло це, папулі зайшли в косе. Це ще називає Мещенка. Олеслав, козайка в сусідку, займає займається будівництвом. Будівництво. Йо, він створює. У них має там козек, свині, а я маю коні, корови, вівці. Це тобі як гозда на цілий косавець. Півку восів. На півку восів, гадаю. На півку восів. Це гарно діло. Все да. Це є файно Та й так. Це ну, й так. Це й так. Він там да, має робити на вісім. Він там має ще три копіїки, він там кошу, я Джорджава Прилука під Менчалом. А воно тут, недалеко, тут я маю тресінок, там вже ще два копійки мають, та й Косити Косите вручну, це має? – Є, маю косилку австрійську, це... така дискова. Ага. – Та й косить файно? – Косить, але так, ну, як косить, так косить. Тобто ну, буду брехати, Ну вже таки не є грудя, бо груда може крутити масло, Радіатор сметану та кулешки. Давай. Так. Ясно. І кілько ви маєте овець? Маю 40 овець, дві корови та два коні. За кілько сину вам треба носити? Так, мені на вівчі є 300 метрів. По три метри на вівчу. Ну, Але я тепер на даний момент, тепер вівчі рушили по значите. Я їм даю два відра ячменю. Он деволове. Зараз. Якщо ви не спішите, не, не я зараз в заганяю ферму, беру відро, розсипав, кладу їм сіна, в баню води, і вони собі. Це все в квасах у нас кажуть, що котрий, котрий, багаж той, який возиться на мерседесі, ланц має на два-три пальці на шиї, хрест у п'ять кіл. А, в мене Ви, Ви, Ви, а no. <laughs> Та у мене светр має 5 кг. Звівці букулає. букулаї. він ланцюга yeah. то морзне. А я, так, Даніло он до його він же там уродив, але він до того дав дітам, казав, сели. Я. Я. Так є ти. Вона Я не наго там одного у 30, а у, у сена 25, і тоже 30. десь у ось. Але малий дгорі, а він у долені. А ви маєте телефонники з я мене? Бо я маю три неї. Yeah. Тел... Yeah. Тел... Yeah. Я вам рано дзвонив, він не бере. Поза зову. Йо. Правильно, добре. Я на я зараз Боже. я фічкну. Ви знаєте, я, я насиплю зерна. Це uh -huh. вони зараз прийде там дамань, ви собі сфотографіруєте одну минуту. <звук> Я раз на дай. Ja, раз на дай. Порушиłeś значені. Я ж буду. Пацан. Це бо вас це принети. Я ж Хораючи молоко з буд має тебе. У мене коровка те теле, я продав корову. Я коров, ja. де просив. Я хочу казати, що Бог знає, полетіться, Виграв тендер. Uh -huh. Три години тому я був в Австрії. Мене пригласили так, Естеси був Естеси був Анатолій Михайлович. Він тепер. Керон Тес. No. No, він з стесе виграв, я виграв тендер, третє місце, я взяв по сироварні та і Петрюк. Елько. Елько. Ну, мене пригласили. Вау, Австри... я був в Австрії два тижні. Були санаторії. Усюди смобуля нас. Та ще дали нам по 300 евро за повсто. А oh, я ja, за повсто, за повсто не дали, за no. те, що те ви? Бо я тепер, ну я чесно кажу, чи не хочу це фалети. У мене є ще друг Саша Мартин. Ну, він по зеленому туризму, а я по вівтяхну. Але ми вже як каже разом робимо, що буду ви. Та там, ви нам дали ще полонина така. Он там омна. Ну завжди, то то Лопушинська це то, то Квасівська. То Квасівська щеса. А у Лопушинці друге щеса. Але в нас є Квасівська щеса, там, куди йдеш через щесу, йдеш, переходиш на Близницю, і у Драгобрат дорога. Там, де то ти, котаджу на Драгобраті. No, no, no, no. Ага, то з боку. З цього, ось тоді воно yeah. no, там. Ну, ми були собі там, в Австрії, побули, побули. Теперки подарили мені що подариш? Електропастух. На, ну, не на мені лежно, на, на вівці, на, на 2 гектари. На е, 2 я, Дали панель тут, дали мені акумулятор. Ну, в чому всі причандалі, котрі йдуть на, на, на полонину. Ну, але то, то, розумієте, ще є такий вопрос. Як я держу 40 овес, а тут то від на до. Сідного ніхто не держить. Тепер Данило он де держить, теж 50 увез на собі сину. І там вже хто дві, три, чотири. Тутки нема по 5-6 у вас. Але збутно бренджів є. У мене є, звісно, в Але... мене є. Я е, був, першу партію я відслав на, на Буковель, я продав там на 15 тисяч. Другу партію ми відправили в Київ, а тепер я ще маю 250 банок бренджі. Літрових? Півлітрових, ну всіх їх, ну. але це все, це все таке для туристів. От, йдуть, кричі, хазяїни, бренджі є, є. Кілька баночка? Баночка літрова стоїть 300 рублів, а півлітрова – 200 рублів, а 300 грамів – 150. – Чим менше Так. – Ясно. – Великими літрами? – Ні, йо, не вигідно. Вигідно продавати малими. – Ну, ясно. – Бо на Буковелі там, були, там багато людей. Ти всі приїхали туди, чорні. Ага. Тобто Та -та -та вони такі розмакують, такі На кожен продукт я збут. І кожен, наприклад, я хочу продавати, як я її пересолю. Та хто я купить трупу у мене? так. Да. Ну, а я беру такого на 10 кіл сера, 250-300 грам солі. 10 кіл сера, 250-300 грамів солі. А так. в урду? В урду, розумієш, трошки більше даю, ага. бо вона має скорості. Мішаєте з брензою? Я, я заказ, що може мішати, ага. а я заказ. Коли, то маю три барбенеці, барбенеці часто брензи, без вурди, а в банках літрових є трохи вурдів. Ну, але ми то, то, як люди не беруть, то ми собі лишиємо. Yeah. Теж є. Пироги їсти, якихось паланець, що треба? метати в цю бурньовку. А каже не робить. Я не вівчарю, я болгарів. Uh -huh. Я багато про проробов, а я не вівчарю, бо якби, якщо я буду мати тепер 10 своїх овець, якщо буде, буде, то йде, будемо. Я ja буду тобі йти. То ви з Данилом разом? Ні, я ja собі без Данило собі окремо, він на тій стороні стоїть, а ми собі окремо на цій стороні. То то лиш два боти. Треє. Зажді, тебе я не брехав. Щеса, стрімчеська, Данело, та Кубаснюк. Чотири. А по кількох десь такого. Так, у нас було тоді 260, у Данела віддав 300 були, може більше, може менше там такі, тут було у Срімчасті. бо якийсь стячував до них пригнав, було півсоток. Ну. А тепер-ки хотіли би, ми би хотіли би, все, бо в нас кінчує цей на полонину аренда. Ага. Ага. Ну. Та якщо продовжить нам, то будемо, як не продовжити, це не я лісно моя полонина, це людська полонина, але раз ми заплатили за в 20 тисяч гривасів, у нас і рахує за мно. Ну там і корові, вівці, Ні, рахує. лише вівці. самі вівці, коровів нема, але хіба мої, та й коні, по суті. Ага. Більше нема нічого. Ну, добре, я роз... даю хлопці, кобили! Маю тут пару хромих, та хотів би... Він купував тут, знаєш, таку голубо. Зелену, тут Ні, десь да праїть тут. А ота ви даєте їм чи ні? Раз не даю. Так і всі не покотять. Даю раз трошки зерна. Ага. Бо... І так. Так, як вони у мене. Ресенці вони у мене. Так. Дуже. — Та кілька годів ви займаєтесь? Відколи ви з вівцями? — Чесно кажучи, у нас було мало раніше. Я де жили, коли мама поки жила, було 5, 10, 15. Тут вже пару годів десь я маю. А тут мені мають в квасах. Тут і туристів є, і ходять, питають брендзю, вурди, все готово, хто молока, хто. То що, головне, як у себе копіках падало. Ну як виживати тепер? Як не буду тримати худоби, як бехпи, то буду сидіти в ярку, лежити як жиба. етаже тото мешеню. Ні? ні, тут у мене тон ну, де двояр тукай, я барана продав. Я, я, я де ти. У мене цей літній я. Ага, я. Йо. А, ну, буду капати до але то приважне мені з Києва. У мене срізно, в мене не я. Розумієте, наші готульські. Якраз, я хотів запитати, що ви своїх баранів тоді змінюєте? Я воно докупив, вони не звикли, це фрізи з Києва. – Які? – Фрізи. – Фрізи? – Фрізи, я, два барани, воно один, до другий. Хотів би наш кров трохи Ну, А це буде, то буде. Боже, вони молоді, вони крили, на другій восени. Не, ось таке. Тепер вівчі закуповують румунські. Великі, рогаті, то всі, худі, а мені вистачає. Це... Це... Йо, це моє наша гуцульська. Я не хочу брехати, але я даю на них чотири відра молочка. Ну, так. так. 14 літрові дарців. Ага, не, не хочу брехати, везти такі, не будуть. Я й пісні, ну всі, які вівці, як вівці, вівці неровені. Так? Так. А мені вистачає, я маю і продати, і заплатити. Та й собі ще лежить. Сторож, сторож. Та ну весь, сину теж, веш, вони в'їдають. А трошки зерна. Тільки я не я мільйонер, що сим, тепер зерно стоїть 7 рублів 50. А мені що тут? На 40 олеж, я хотів б мати півдруготони. А відки візьметься? А всі маєте? Маю, знаєш. Кінь ми торгуємо, коровами, хто що. Лежло наби платили, платити, то й б брали. Головок замерзає? Ні. Це не тут, ні? Ні, це головець. Головець, а то що? Така, знаєш, це та плечі. А, це плечі. Плець... Вона не замерзає. Не... Кінь має мати метр п'ятьдесят, це чисто кровний породистий гуцул. А не купують метр сорок, метр тридцять п'ять, метр... 45, метр 50, ось я, ребрюга. Пан Дмитро – надзвичайно весела та життєрадісна людина. Він знає багато закарпатських співанок, які наспівує після того, як впорається по господарству. І я веселий, я всі вродив веселий погину. Дам собі я її посадити на гробі калину. Oh. Навче, я мще вівці пасте коровки доїти, ще сямшу й научити запотку смотрите. Веселіші, часи були, та й сумені Не не се поділити і великі держави, не се поділити та й поговорити. Одна одну, хоча знати світу стребете. Я удареле два каноней посепала жлена, Не одна ризна мати, я забула сісна. Не одна ризна мати, ні одна дівчина. Я забула, хто мені що вірно любила. Без попа, без діка та й без домовини, По сто хлопців, як соколів, уховають щоденні. Так кувала я, зазулежка й кувала, кувала, і на світів не нажила, лише на Недавно ще я женев, год буде дванадцять, небагато дітей маю, лише 14. Чоловік був не ліневий, я була завжита. Десять годів по одному твого де близнета. Ей, піду я в поліну та там з я женю, Таку собі жінку найду, покладу в кишеню. Та піду я в поліну та влоблю ворину, На і собі заспіваю про свою маржину. Та корови маю мудрі читають газети, Кобила грав дримбубик читав про протеси. Овечка була швалє, візела сорочку, Медвідь пішов у кремницю, приніс пива бочку. Я добра вівці пасти й дасі зеленіє, добра ще тем, любити, хтось розуміє, але пасуть білі вівці, та леж по плаєви, веду дівку длагіневу, як є до Бугаєви, веду дівку длагідневи, ніхто її не боронить, ні нікого дає спораду, мамка задогонить. Ей, у те високі пороги. Я вже своє вісь співав, була Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк.